I skal se, noget spænder. Hva? Se. Og den her. Og den her! Far! Gang. Hvad bliver det af vores familiesammenhold? Hvad? Nej. Så kan I få rulle Marie Så siger jeg tak for i aften og kaffe.